Обережно, спойлери. Вітаю, друзі. Давно не бачилися. Сподіваюсь, у вас все добре і ви у безпеці. Сьогодні в нас на огляді чергова халтура від студії Marvel. Вона Галк. Тож відкривайте чіпси з колою і ми починаємо. Цей серіал в мене викликав доволі змішані почуття, адже починалося все більш-менш непогано. І мені стало цікаво, як Дженніфер буде поєднувати роботу адвокатки з кар'єрою супергероїні. Це, мав бути, основний саспенс, але ми його у підсумку не побачили, однак все по порядку. Сюжет. Почнемо сьогодні з поганого. Абсолютно незрозуміло, для якої цільової аудиторії був створений цей серіал. Жарти можуть розмішити хіба що немовля. Але при цьому деякі жарти розраховані нібито на дорослих. Капітана Америка, їба! І вони так само не в змозі розсмішити чи хоча б спровокувати посмішку. Та й в цілому, така історія має подаватися більш раціонально і цікаво, а шоу мусить мати інший рейтинг. От і вийшло, що серіал ні Пава, ні Гава у серіалі зовсім немає цілісного сюжету. Він просто розповідає про все підряд. Але більш за все мене вбила кінцівка, де тупо злили сюжетну лінію з викраданням крові і не довели її до логічного завершення під виглядом оригінальної кінцівки за участю Кевіна. Оригінальної кінцівки, звісно, що у лапках. Як на мене, це, ну, дуже халтурний прийом. Я, правда, очікував на камеофайі, але й тут облом. І з приводу цієї кінцівки виникає питання, якщо штучний інтелект працює над КВМ, то нащо потрібні сценаристи, яких також показали, типу вони над чимось працюють. Я і моя команда молода, що тут делаємо. <свісно> Чому стало так багато протиріч у КВМ? І ще, як розкриття інтелігенції надало Джен юридичну можливість знову перетворюватись на галка? Її ж позбавили цього через вихід із себе, а не через те, що організація вела там собі якусь діяльність. Глибока логічна прірва, ось як зараз можна характеризувати проекти КВМ. Також не була зрозуміла роль Блонські в організації інтелігенція. Ну навіщо його треба було заарештовувати, щоб потім у сцені після титрів його витяг вонк і забрав у камертач. Ну чому його не можна було залишити хорошим хлопцем і просто так забрати у комертаж? Серіал закінчився абсолютно нелогічно і раптово. Можна сказати, що сюжету просто немає, а серіал складається з набору сцен. Дуже багато, абсолютно невиправданих гегів. До того ж, я все. Більше починає розуміти, чому серіали Марвел такі нецікаві. Вони просто не здатні зробити так, щоб ти чекав нової серії. Клівгенгери тупо не працюють, вона Галк виключенням не став. І як я вже казав у попередніх оглядах, Марвел взагалі останнім часом не дуже заморочується над своїми новими проектами, особливо якщо це серіали. І якщо у коміксах оригін героїні був цікавим і драматичним, то у серіалі він абсолютно халтурний і надто швидкий. Пояснюю, у коміксах Джен потрапила в аварію сама, без Брюса, і була у дуже важк... Стані. І в Брюса просто не було іншого шляху, окрім стати донором крові, аби його сестра вижила. У серіалі ж вони разом потрапили в ДТП, і кров Брюса випадково потрапила у відкрите поранення Джен. Тут викривається ще одна величезна проблема КВМ. Все завжди трапляється випадково. При тому серіал паралельно сам себе і висміює через халтуру. Чому б не робити все по-своєму? Так захотів Кевін. Ага. Через це в мене виникла певна дисгармонія. Серіал знов не обійшовся без розтягування хронометражу. До прикладу, у шостій серії Джен делегувала свою справу колегам, а сама пішла на весілля подруги. І от навіщо було вести сюжетну лінію про справу, до якої Дженніфер взагалі не мала жодного відношення? Це серіал про жінку Галка? Чи бляха про її оточення? Якби ж ця лінія впливала на щось. А по факту абсолютно не потрібна майже вся серія. Також проект страждає абсолютно непотрібними і беззмістовними бійками. Здається, їх включають у серіал просто аби були. Вибісило і те, як дивакувато показали проблему сексизму у кінці восьмої серії врученням нагороди усім жінкам. Типу головне не перемога, а участь. До того ж, у цій же сцені на великому екрані так звана інтелігенція показала кадри з приватного життя головної героїні. І о боже, який жах! Какой жах? А что не жах? Жах? Я ж кажу, який жах? На тих відео вона трахалась. Бо ж зазвичай люди сексом не займаються, ні. Як зручно завернули сценаристи, аби Дженніфер вийшла з-під контролю. Хоча насправді на тих відео нічого такого не було. Ну дуже дивно це все виглядає. Є звісно й деякі позитивні моменти у серіалі. Вважаю непоганою концепцією, що адвокатка супергероїня захищає суперів. Як і те, що показують звичайне побутове життя зовсім незвичної людини. Але це все ж заслуга коміксів і давно Власне, що вирішили продемонструвати Асгардійців більш приземлено і схожими на людей зі своїми вадами та недоліками. А ще з першої серії нам стало відомо, що Брюс Беннер і Тоні Старк дуже багато часу проводили разом у період після блиму, зробленого Таносом. Вони стали дуже близькими друзями і помітно, що Брюс сумує за Тоні. Такі деталі роблять серіал більш душевним. Добре, що повернули у кіносесвіт старого персонажа і показали його долю. Безумовно, це деталь, завдяки якій відчувається цілісність КВМ. Подекуди навіть проскакує непоганий на гумор, але це рідкість. Друзі, в мене є невеличке прохання до вас. Саме зараз візьміть і тисніть подобайку цьому відео, аби YouTube його рекомендував іншим глядачам. Ще більше у цьому допоможе будь-який коментар, який складається мінімум із семи слів. І, звісно, що поширення. Буду вдячний кожному. Також обов'язково підпишіться на канал та натисніть дзвіночок. З великою вирогідністю так ви не пропустите мої наступні відео. Не забувайте допомагати армії при можливості, а якщо вистачить, підпишіться на мій Patreon для підтримки каналу. Навіть базова підписка мотивує мене робити контент швидше. Дякую за увагу. Гра акторів і персонажів. Почнемо з головної героїні. Я розумію, що з персонажу хотіли зробити смішного героя, але вийшов крінжовий. Про ригачний гумор я вже казав, але це далеко не все. Мені здається, то треба в моїх оглядах відкривати нову рубрику під назвою Marvel Крінж. В цю рубрику потрапила в сцена після титрів третьої серії з тверком Меганзі Stelion та шматка недолугої зеленої графіки під назвою Вона Гаук. Це вже не кажучи про те, що це відбулося в офісі юридичної компанії, і така поведінка непрофесійна та абсолютно недоречна у контексті відносин адвоката та клієнта. Але якщо брати в цілому, то персонаж вийшов непоганим. Його витягує харизматична акторська гра Тетяни Маслані. Марк Руфало повернувся до ролі Брюса Беннера. Він же оригінальний Гаук. Марк виглядав як зазвичай Ролі, Абсолютно нічого нового. Через серіал ми дізналися деякі додаткові деталі про персонажа. Наприклад, де він був 5 років, поки там Білі Бамбас. Ну тобто, що з ним було між подіями війни нескінченності та фіналу. До прикладу, як він здружився з залізною людиною, і вони разом побудували лабораторію Ліго, де вони, будучи неонацистами, вирощували бойових бандероптахів для знищення Рейсян. Чи те, що в нього є дитина, яку він зробив на планеті Сакар, Щодо антагоніста. Хто він? Хто я? я змусив себе передивитися серіалу вдруге, і все одно не зрозумів. Так у серіалі є Емілі Блонський, він же Огида, старий ворог Галка, ще з часів, коли ним був Едвард Нортон. Тім рот повернувся до своєї ролі, як і Марк Руфало, але також цікавої акторської гри не показав. Хоча у серіалі і не було нагоди, чесно кажучи. Але ж Еміля також не можна назвати лиходієм, бо все, що він зробив поганого, це знову перетворився на огиду, хоча обіцяв цього суду не робити. Що стосується Титанії, то це взагалі Крінж Клоуна. А не персонаж, на що вона взагалі потрібна, незрозуміло. Аби була, мабуть. Вважаю її найбісячим персонажем цього проєкту. Гра акторки відповідна. Це стосується як і пластики її рухів, так і міміки. Вона мене вибісила навіть більше, ніж Міз Марвел з одноіменного проекту. Не того персонажа Огидою назвали. Та й навіть її не можна назвати злодійкою серіалу. Скоріше просто конкуренткою, яка через заздрощі намагалася вставляти палки в колеса. А може головний ворог тоді організація Інтелігенція на чолі з Тодом. Також не можна таке сказати, бо вона галк навіть не протистояла йому. Це взагалі не кажучи про мотивацію Тода, бо її просто немає. З цього всього роблю висновок, що антагоніста просто немає, і є лише невдалі потуги. Приємним камео стала поява Чарлі Кокса, який повторив роль Чибай голови з серіалу від Netflix. Притому це вже друга його поява у кіносесвіті. Першою була у фільмі Людина павук Додому шляху немає. Я думаю, тепер можна сміливо вважати серіал Шибайголова частиною КВМ. До того ж, у серіалі Соколине Око Кім Пін, головний ворог Шибайголови, зіграв важливу роль. На жаль, Шибайголову в серіалі Вона Галк зробили майже таким самим посміховиськом, як і Кін Піма у серіалі Соколине око. Хоч я і не дивився серіал від Netflix, але про нього дуже багато позитивних відгуків від фанатів кінокоміксів. Про те, як на мене, Чарлі якось не дуже вдалося передати сліпоту свого героя. Якось Шибай голова неприродно себе поводить, як для сліпого. Візуал Візуальна частина виглядає дуже непогано, за виключенням деяких сцен з боями. Непогано виглядає хіба що чобанина Шибайголови у коридорі. Порівняйте постановку оригінала в серіалі від Netflix з тим, що нам пропонує Файгі. Хоча рухи Шибайголови в галкині були більш впевненими і красивими, треба зробити акцент на тому, що аналогічна сцена від Netflix була знята одним дублем. Коли як сцена в серіалі від Marvel – нарізка. Було дуже прикро, що Marvel не захотіла запаритись над цією сценою і зробила просто косплей. Не обійшлось і без режисерських ляпів. І я це давно помітив у поточній фазі, але зараз вирішив звернути увагу. В одному кадрі актор чи акторка можуть стояти в одній позі, а вже в наступному зовсім в іншій. Це якось надто помітно і вказує на байдужість авторів. Вона Гелк, як і Дедпул, може руйнувати четверту стіну. Наскільки мені відомо, це не фішка серіалу, бо ж в коміксах було так само. Виправте мене, якщо я не правий, у коментарях. Цей прийом мені подобається, як і використання неонового світла. Так, так мене легко купити на дешеві прийомчики, але більш за все мені сподобалася стилізація сцени в останній серії під старі серіали про супергероїв. Виглядало доволі лампово і одразу згадався серіал про Галка 1988 року. Я гадаю, саме на нього і було відсилання, а напад демонів із іншого виміру мені нагадало сцену з Піксі у другій частині Гаррі Поттера. Ще одне візуальне відсилання авторів. Традиційно у Марвел класно виглядають титри, цього разу стилізовані під комікс. Що стосовно вона погана. Мабуть, так і треба було назвати серіал. Професор Галк виглядає досить добре, бо юзали модельку з фільмів промесників, чого не можна сказати про жінку Галк, яку робили з нуля для цього проекту. Замало того, що професор Галк і Галкиня дуже відрізняються якістю графіки, так ще й Галкиня в різних сценах відрізняється від самої себе. Бо в деяких кадрах використали грим замість графіки для економії грошей, скоріш за все. Але коли використовувалась графіка, погана пластика і відсутність текстури обличчя Галкині особисто мені виколювала очі. І ще мені одному здається, що галк, що Огида були раніше набагато більшими за розмірами. Десь нас водять в оману. Але крінжово виглядає не тільки графіка Галкині, але й Чоловік-Бик та Мотодор. Чистої води клоунада, в яку поступово скатується кіновсесвіт. І це прикро. А все через відсутність достойної конкуренції, на жаль. Підсумки У підсумку хочу сказати, що серіал не вартує уваги, хоч і мав певний потенціал. Але Marvel Studios, як зазвичай, поховали його. Серіал вийшов посереднім. Більше мені і нема що сказати. З вами був Андрій, ютуб-канал Каннський Львов. Подивись інші мої відео за анотаціями. Радий буду вашій підтримці будь-яким спосібом. На все добре і до зустрічі!